أني بفتخر جدا وبقى سعيد جدا مع الاستاذ الدكتور محمد عيسى داود الكاتب الصحفي المعروف ربنا. طبعا اللي عارف خلفيات عن القصة اكيد عارف اللي مش عارف حنعرف النهاردة سر من اسرار الكتاب والناس اللي كانت بتشكك ان ده مجرد حاجة بس بتتكتب علشان نملك كتب ونبيع لا احنا النهاردة مع والد القصة مؤلف القصة وده يمكن لقاء نادر جدا ما فيش اي حد هيقدر يوصل له ولا حد هيقدر يوصل للدكتور محمد عيسى داوود فانا بفتخر النهارده ان انا في حضرتك ربنا يعزك اهلا بيك دكتور محمد حبك الله والله وباختصار لان انا مش هسال ومش هتكلم ورد البعر بس يبدل البعر لنوع اللي هو يعني زي الشياطين والحاجات دي لانوا آه يعني. الشياطين تقدر تعتبرها كده اقذر المخلوقات <متحدث> في عالم الجن لان <متحدث> برضه رب العالمين نظر لابوهم بعين السخط يعني أغلبهم مسوخ وهكذا <متحدث> <متحدث> <متحدث> لا اللي ابوهم ابليس اللي هو الشياطين <متحدث> ابليس ابو الشياطين وليس ابو الجن بس عشان نصحح للناس واخبار <متحدث> حضرتك ابو الجن انا بميل ان اسمه جان يعني والجان خلقناه من قبل ال جان اه ال جان اه ال جان هو كان في قبلهم خلق البن والحن اه في كانوا بيقتلوا ابن عباس. عباس الامام ابن عباس وضلعنا وذكر هذا يعني نتكلم عن الحن والبن في ال ال الارض حضرتك عمرانه بمخلوقات يعني تاريخها كبير في منها اللي قال البيت حتى تحدثوا الامام ابن عباس اخذنا عن سيدنا الامام علي سلام الله عليه لكن التفاصيل يعني هتفيدك ايه كانسان كان ربنا حكى لنا كل التفاصيل اللي ال هو الكون حضرتك في آه, يعني تعارف بين علماء الفيزياء ان نقطه البدء في الخلق تعود الى 10 بليون عام آه. اه لكن الارض حوالي 180 مليون اربعه, أربعة وستة من عشرة بليون مم. ولكن يعني في حاجات بالكربون المشع اه طبعا كربون 14 آه طبعًا. اثبت ان في لا الريديوم 237 آه. جنبها في حاجات ثبتت ان في صخور عمرها 180 مليون سنه ما انا ب... ما مصطفى محمود بيتكلم عليها ما انا بقول لك 4.6 بليون بليون اه, آه لا بالي آه. بليون عشرة آه آه. الـ الـ الـ نقطه اللي هو الرتق اللي فتقه الله سبحانه وتعالى لما خلق السماوات والارض رتق كله م. كتله واحده م. زي الارض لما بنسمي الكتله كلها كانت بانجيا وربنا سبحانه وتعالى خلاها قارات وبقت صفائح تكتونيه أوه. يعني على الميه يعني 4 بليون 4.6 بليون. بليون يعني, يعني تقريبا نص نص, نص المسافه بتاعت الخلق <تصفيق> يعني الخلقه بدات من عشره بليون بليون اه الارض 4.6 من عشرة بليون. يعني حضرتك دي اللي في ده في الاثار في في لسه ربنا بيتكلم عليها ان هو خلق الارض في ستة ايام اه اه ال آه. ايام ده اللي هو من لا حسابات اخرى ايوه لا انا بقول الكلام ده من 4.6 آه بليون, بليون سنه اه لا نرجع لمستقبل اننا دماغي هو رب العالمين <تصفيق> لو عايزها كون فيكون يعملها انا بيعلمنا يعني طبعا. بيعلمنا الترتيب والقناه وهو قادر ان يعني قادر يخلق الاشياء مرتبه وفي لحظه جزء من الفيمتو ثانيه كمان قدرته بجد قادرين على استيعاب الموضوع ده حاليا يعني مش مؤهلين له والله انا مم يعني الحمد لله مستوعبه كويس <تصفيق> لان شوف سيادتك زي الحلقه اللي بنتكلم مع مصطفى بمحمود مصطفى بي محمود فيها ان شوف اسم مصطفى محمود ده جميل يعني سبحان طبعاً. الله يعني كانما يعني بدل برضه اه مدد دكتور مصطفى محمود الدكتور مصطفى ماشي مع ان الايمان بالغيب امر هو اجل امر اراده الله سبحانه وتعالى من المؤمن مم. فاذا توافر لدى المؤمن هانت الامور في الفهم والاستيعاب اذا ايقنت ان الله سبحانه وتعالى قدرته مطلقه مطلقه وانه كما اخبر عن نفسه سبحانه وتعالى انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن في فيكون, فيكون. وما امرنا الا واحده كلمح بالبصر oh. سمعت واحد مره يعني اخطا فيها قال كلمح البصر ضحكت oh. كلمح البصر ايه كلمح بالبصر يعني تعجز آه التقسيمات الزمنيه ان تتواجد ما لهاش مال زمني اه, آه, آه خارج الزمن خارج مم. القياس فسبحانه وتعالى فالامر ممكن آه يعني الشيخ حسين احد الشهود آه فكلمت ابو وقر بيه رفيع ان عندنا الحاله كذا كذا كذا امم وان ده علاجه في زمزم احنا رجعنا لمصطفى كانجو آه. اه تمام بس عشان اوري الناس ان الشهود عمالقه جدا. <تصفيق> انما ما شفتوش يا دكتور ولا ظهر منه حاجه. لا الجن حضرتك لا يرى. اه. يعني حتى ائمه قال البيت كلموا في المساله دي حضرتك. وهو قايل لك البيت البيت الجن وهو قال وهو شرح لي بقى هنا أو. لا يمكن يكون سيد. اه. لما بيشرح بيقول لي حضرتك طب هات مروحه بص على الطياره الهليوكوبتر عندكم مثلا العسكريه <تصفيق> وهي الرش. بتطلع شقول لي شوف الريش وهي بتبدا. فعلا ما انا يعني ما بتشوفهاش بعد كده انما لما بيزود السرعه ما بتشوفهاش ده كان نفاس سر نفاس الطياره أوه. فطبعا بدات اوقن لا ان كان انا كان سر, سر عدم رؤيتهم ان عندهم الجزيئات بتدور بسرعه ان هو سرعته لدرجه ما تشوفهاش بالظبط تمام في الجزء الاشعه السينيه بقى بقى لا ده كلمني عن العالم بتاعه غريب يعني م. عالمهم غريب نمره اثنين الحته اللي مش عايز انساها ان ربنا سبحانه وتعالى نفسه لما سمى الجن جن لانه ماده الجيم والنون تعني الخفاء الجنين في بطن امه اه بنسميه جنين ليه؟ جن مغبون مجن, مجن مختفي اه او مجنون اه الترس اللي انت بتحطه بيسمى المجن المجن ليه بيحمي صدرك السهام اللي بتترمي تمام حضرتك المجنون مجنون عقله زال الجنة جنة هو حدش يقدر يشوفها الا لازم أوه. تدخلها لازم تخترقها عشان تعرف فيها ايه تبقى <تصفيق> <تصفيق> حضرتك <تصفيق> <تصفيق> جن الليل حتى لغه فلو جن هذا الليل مظلما فمن ياتي بالصباح غير ربي طب مم. جنة برضه معناها معناه أخفى. اخفى اخفى الاشياء فكذلك الجن ماده الجيم والنون <تصفيق> لغه مش متابك حتى في الاسم طبعا متسمي في معناه في معنى الموضوع هو, هو ادم ما هو من قديم الارض أوه. يعني صحيح. سبحان صحيح. الله جميل حاجة يتحب جميل حلوة. ويتحب ويعبد لا وحضرتك واصل لحاجات يعني فعلا الواحد لما بيسمعها عارف كأنك فتحت باب منور فجأة كده الحمد لله طول عمرنا تحت أقدام العلماء أساتذتنا شوف أنا حضرتك قلت في الفاتحة بتبقى ايه ويدخلك على سوره البقره ده ده موضوع جديد بالنسبه للفاتحه حتى لما سيدنا الامام علي بيتكلم على فاتحات الكتاب لما تقراها 100 مره وفيها سر اي سر هي كلمه شوف سيدنا الامام علي سلام الله عليه عشان كده بيتكلم في الجفر الجفر يعني بير الميه الفوار وراحوا <تصفيق> قال لو انت ا ا ا ا ا تاملت حروفه تعني فرج اه لما تقلب حروفه هيبقى آه. فرج. Mm. فرج فرج فرج الفرج شوف بي... بيعطيك ايه؟ نوع من الانس والفرحه والاستبشار <تساول>. طب الفاتحه آه. لما تمسك الحروف وتفردها وتاخد علم بسط الحروف من سيدنا الامام علي سلام الله عليه علوم ال البيت تذهل ولذلك حوربوا من قديم mm. لان ابليس وراء هذه الحرب الدجال وراء هذه الحرب شياطين الانس حضرتك آه. من الصدر الاول في الاسلام mm. ليه؟ لأن كانت الأمور هتمشي لصالح الصلاح في الأرض أسرع مما تتصور. اه. Oh. وحاجه يعني كلمة فاتحة اعمل البسط بتاعها هتطلع التفاحة. امم. Mm. تفاح. شوف التفاحة بالقلق بتاعها بجمالها بشوف فايدتها دي يقول لك ده حتى, حتى طبيا يقول لك تريد ألا تمرض كل تفاحة كل يوم. تفاحة على الصباح. امم. Mm. تفاحة على الريق. غير بقى لو السبع تمرات اللي سيدنا النبي بيتكلم عليهم عليه صلى الله عليه واله وسلم هتعمل ال, ال, ال, ال, ال, ال, ال, البقره سوره البقره بعد الفاتحه شوف التفاح لو عملنا البسط بتاع البقره هتطلع القربه قرب بتدخلك على القرب من الله <تصفيق> سبحانه وتعالى ومراسم المنهج العظيم اللي فيه كل حاجه عشان كده البقره شوف سيدنا النبي صلى الله عليه واله وسلم الصوره دي بيجي يقول لك ايه عليكم بصوره البقره فان اخذها بركه اه شوف انا بقول لك لو عملت البسط لو عملت البسط هتطلع قربه بركه الله وابدل ابدل القاف كاف والقاف كاف حكايه العلوم بتاعه قل البيت كل كلمه من كلمات حضرتك بتفتح لنا مواضيع كبيره جديده جدا ما هي دي الحقيقه ده ميراث للاجيال والشباب ويشتغلوا بقى الـ الـ الـ الناس اللي ربنا يفتح لها ب... هل ده قريب من علم الزيارجة لا لا, لا. علم قراءه الحروف وتحويلها الى ارقام لا لا لا, لا. خالص خالص الثاني بيدخل فيه شبهات <تصفيق> لو ان في جزء سليم كنت اعرف واحد كان حبيب اللي سيف السرجاني حبيبنا واستاذنا طبعا العملاق العظيم يعني آه كان فنان فيه يعني لكن هو العلم ده يا دكتور نوعا ما ما استهوانيش يعني لان <تصفيق> اصلا ربنا سبحانه وتعالى اكرمني بالبسط أوه. فاخدت من سيدنا الامام علي خلاص عايزين نبقى نعرف البسط يعني. اللي هو ابسطها اللي هو يعني ايه بس مش بتاعت عبد السلام النبوي أيوة مش بتاعت عبد السلام النبوي مش بتاعت الملوخيه <تصفيق> ولو ان الملوخيه حلوه يعني <تصفيق> الملوخيه ملوكية <تصفيق> يعني ملوخيه برضه ليها بسط طبعا ليها بسط طبعا برضو. دي برضو. هي اصلا النبته دي اول نبات للملوخيه حسب ما كنت اعرف من بعض شيوخ لي كان في مصر اه من تحت كف ستنا مريم جالسه كده فجاعت والسيد المسيح سلام الله عليه فوجدت كان الارض بتداعبها بنبات بصت لقيت الملوكية والوحي موجود يا سيدي سبحان الله يعني ام موسى يوحي اليها ست مريم ما يوحش اليها ده جبريل عليه السلام اتكلم ومن هو افخم من جبريل بس مم. ما اتكلم مع مع مين بس كشف الاسرار صعب اتكلم معانا يا دكتور ركشف. يعني عايزين آه نكشف كل حاجه لان ال... فتمثل لها بشرا سويه كل مجمع سيدنا جبريل بيقول لكم بس يعني مين بيقول لكم سيدنا جبريل يلا خير خلاص سيدنا جبريل مشوه سيدنا مشوه سيدنا جبريل مين ممكن يكون خلاص مشوها سيدنا جبريل ففشكينا تحتها معلش خلينا لا خلينا انت فتحت حته مهمه يا دكتور خلي بس اسمع الكلام فانا من تحتها هو سيدنا جبريل خلينا خلينا حضرتك في مصطفى في مصطفى كان طيب مصطفى بعد ما تحول آه واتكلمت آه معاه فالمهم لا اتكلمنا مع السيد ابو بكر آه. ان الوضع كذا فالراجل قال لا خلاص هم فضيافتنا ضيافتنا والتكت عليا وكل حاجه طيب. يعني السفاره السعوديه هنا قامت بالواجب يعني سيد كده سافر السعوديه اه سافر هيشرب القهوه نهايه الامر ده ده عينيا بقى آه. وكان في جمع منهم حتى كاتب آه اسلامي معروف وجمع كبير وكان في صديق فلسطيني وشهود واخواتهم اول حضرتك ما شرب زمزم والله على ما اقول شهيد ده سيد اه حضرتك كان من شده السحر كان بيرى لو لو كان جور سابه كان بيشوفه فدي من الاستثناءات الغريبه فقال لي لا هو بيتمثل لي في صورة واحد كده وشعره كثيف يعني بياخد صورة. تسألت شاف شكل. بياخد صورة بالطول ده حضرتك. انما اللي انا فهمته ان مش الهيئه الاصليه، الجن على هيئته الاصليه مهم. كما اخوى رب العالمين، لا مش حكايات مرعب ما ينفعش تشوفه، حاجه بي. زي الطاقه، حاجه زي الكهرباء. امم انت حاجة تشوف الكهرباء؟ لا طيب اه حاجه هو حاجه كده لازم ياخد صوره من الصور، فبياخد صوره يتشكل اه بياخد صوره بس هو بس اللي شايفها، دي حقيقه مم. هو اللي سيد شايف يا فندم مشهد كوميدي والسيد محمد راضي حاضر مش كوميدي مم. لدرجه يعني فعلا لو اراد الله كانت عمل فيلم مذهل يعني احيانا أه السيد ده اعترف لي طبعا بايه سبب وهو كان مسرف على نفسه في حاجات حاجات كثيره يعني فمصطفى لما بيسيبه يقول لي شوف لا بيسمي ربنا ولا بيذكر ربنا وبيعمل وبيسوي ويخبى حضرتك فانا مش شايف كانجور ومش سامعه انما ردود سيد انفعاله اتنين يدخلوا في معركه ملاثنه كلاميه ومكان تمثيل لا ما هو شخصيتين, شخصيتين على لسان واحد مش شخصيتين خلاص سيد هو سيد اه التاني سابه مم. يعني انفصل عنه جاله الصرعه دي وفاق وبقى قاعد وان هو سيد جنجور قدامه شايف. شايفه شايفه هو الوحيد اللي شايفه مم. فاحيانا مين اللي ما بيسميش ولا بياكل هو, هو. كان جور بيقول سيد ده لا بيسمي بيأكل ولا بياكل ولا بيصلي ولا بيقرا او بيسب الدين أوه. وبتاع وبعدين نفس سيد اعترف لي بالسر اللي ادى اللي, اللي وصل اللي هو. اللي هو بس ينزل الكتاب هقوله ايه هو أوه. الناس هتذهل اه وهتعرف ان الله حق ما فيش هزار لو في حضرتك فالمضحك فال بقى إن السيد بينغمس في ال في ال في, الـ في بي بي بي يعني كانجور بيقول له شيء فهو mm. بيرد فتجده يقول له أنت اللي خراب أنت اللي مش عارف بتاع فبفهم التاني بيقول له إيه. Oh. ويندمجوا في معركة بتاعة 10 دقايق mm. ملاسنات مع بعض مشاهد كوميدية mm. وأحيان بقى إيه؟ ما سماش على الاكل يروح معلق ايدي تلاقي ماسك اللقمه والله سبورص يا اسطى مش عارف اكل مش عارف ياكل مش عارف ايه المشاهد حصلت قدام شهود م. المشاهد مش ممكن مضحكه كان المفروض الحاجات دي تتصور يا دكتور بقى تستعمل ايه هتعمل ايه وفي حاجات كان امام ده بيحكي لي عليها بيقول لي مره سب الدين لحد ولا بالله فكان صايم ومتسكر قال لي كان جون راح ماسكه قال له ارفع ايدك عن الموسيقى ارفع عايز قال له هترفع والله يعني روح أدخل بيك في الترعه وهو كان يخف من من الميه فحضرتك ارفع ايديك وكمان ارفع رجليك يعني مشاهد مش ممكن يعني فبيلعبوا بقى قدبه تاديب م. يعني الله اعلم يعني انا بقول اكيد هيرجع لإنحرافاته بعد كانجور يعني يبقى حضرتك اللي اعترف لي بحاجات رهيبه حضرتك كنت كاتب ان مصطفى كانجور كان في الوقت ده عمره لسه صغير 3000 آه سنه اه اه 3000 ما هو سلام ام محمد جنه معمر جنه وكان بيلوم بي بي بي بي على البشر انهم بيرسموهم بديل وعينين بتقولو ودان آه طويله قال لا, لا, لا لا لا الكلام, الكلام, الكلام عندنا الكلام البنات اجمل منكم وشعرهم آه بجرجر في الارض شعرهم بجرجر في الارض والشباب حلوين وعندنا محاكم ومدارس ومواصلات وسجون وعندنا كل حاجه زيكم عندنا طب كل حاجه بس هم متقدمين في الطب اكثر آه من أقدم البشر. من يعني آه اقدم مننا آه اقدم اقدم اه وهو في حاجه ثانيه نعى فيها على البشر بعد لما اتعلم بقى آه. وراح اتعلم في المدينه المنوره كمان قال لي والله العظيم انتو. كبشر ما تعرفوا ما هي الحقيقة المحمدية. كلم على سيدنا النبي كان سيدنا يبكي. محمد سيدنا محمد صلى الله أوه. عليه وآله. والبيته سيدنا النبي محمد انتوا ما انتوش عارفين الحقيقه وغصب عننا يعني يعني, هو يعني والله ساعتها دعيت على اغلب الشيوخ هو في عالم طيفي يا دكتور يا فندم غير عالم طيفي ده السنن النبويه تظهر لنا من سيد الوجود صلى الله عليه واله انا سيد ولدي ادم ولا فخر وحكى سيدنا ادم توسل بي. <تصفيق> يا رب إني أرى اسمه على قوائم على العرش. العرش. صحيح. صحيح. حضرتك <تصفيق> حتى مولانا الشيخ علي جوم على ما بيتكلم على ان يجوز القسم بسيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طب ما دل قاله الشيخ محمد الغزالي أستاذي. الضميم <تصفيق> هو ينفع تقول لا إله إلا الله من غير محمد ورسول <تصفيق> الله. الله. لن تدخل الجنة إلا بلا إله إلا الله محمد, محمد رسول الله وحضرتك. أه. بل الأحمد بن حنبل بيدعو الانتساب ليك سلفية كان يقول نعم يجوز القسم. لأن لا إله إلا الله لا تصلح بدون الضميمة محمد رسول الله. يصلح القسم بحضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. <تصفيق> فأنا حتى بضحك بقول سبحان الله إذا كان الله أقسم بحضرته لعمرك إنهم في سكرتهم يعمهون. لعمرك وحياتك يا محمد يا حبيب. دمايل بيتكلم الله يجي لي شويه عيال بتوع اول امبارح عشان دقنه طلعت ولا بتاعي يقول لك اصل ده شريك ما تكسبش بيه الجهل جه ده ابو جه كان بيفهم عنهم سياده المهم الشاهد ابو بكر بيرفيعه والسيد عمر بكر بكرمان قاموا بالواجب وسافروا فعلا اول ما شرب زمزم آآ آآ اندمج فيها اول كلمه وده الغريب سرح تبع يقول الله وبيمدها بقى شوف سيارتك ذوقك وحسك بقى كموسيقار فنان مش مجرد أستاذ إخراج بس حاول تتمثل مول الله عماله حاسس غير طلب القلب حاسس الماء بيبطل إيه من الشر داخله, داخله أوه. والنيران اللي في المعده عماله بقى آه عماله ب يعني بتنطفئ في لحظات أوه. ثم وهو شايف شايف مصطفى كان جور قدامه ومصطفى بيتابع يعني الحمد لله وكان يقول قبل ما يسيبه كان يقول لي ده الحمد لله اني هخلص منه مم. والله الحمد لله زهقني ده والله الحمد لله اني هخلص منه مم. مم. سيد ربنا يعني ربنا ان مصطفى ده مسلم ده ده فعلا فعلا اثبت انه كان مسلم فاختفى أو بعد لما بدا يفوق فزي ما تقول بدا يحس بالسلامه الميه ابتدت تعالج بقى اللي أه جوانا شوف هو نسينا كلنا مم. فين مثلا بتاع 10 دقائق وبيشرب بيشرب وبيتمثل وناسي وبتاع زي تقول يفوق يحس بالراحه فافتكر كانزور فبيبص له عايز يقول له لا اختفى ما مش شوفوش. مشي خلاص مش مشي اختفى اه ذبذبات العين عنده فاكر ما بقول لك حتى شكله كمسحور باين في آه. ذبذبات آه. العين آه. العين اعتدلت آه. الاتصال اتقطع عشان كده لما ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم لقد كنت في غفله من آه. هذا عن, اليوم. عن الموت اليوم كشفنا آه. عنك غطاء. آه. فكشفنا عنك غطاءك. فبصرك, فبصرك اليوم محدش ده بيتكلم عن الموت شوف عين الانسان مم. مهيأة ترى ملايين العوالم سبحان الله اذا كان عين الذبابه حضرتك بتلتقط 1000 صورة في الثانية مم. عين الذبابة 1000 أيوة. صورة فما بالك بالانسان عشان بقى اللي, ما اللي, اللي في بيخرفوا يقول لك رماديين وهبلليين اللي وشوية الماسون الملاح دول مم. مم. المحرفين القرآن الانسان صاحب التكريم والعظمة مم. فهذه العين فمع السحر بي بيحدث نوع من الإشعاع الزايد او اللي هو موجود وبيحدث تفاعل مسافه قدر يشوف كانجور ده مع انضباط الامور وعودته للحاله الصحيه البشريه اللي تناسب ان ينغلق عالم الجن كما كان محجوبا <تسق> العين اعتدلت فما شافوش <تسق> سبحان الله انت تعرف يا دكتور في ناس بتحسدنا على لقائنا معاك العفو انا خادم لمصر يعني والاممه كلها يعني بتحسدنا على ان احنا بنعرف نقعد مع الدكتور ربنا محمد ربنا يسعدك ده من محبتكم احنا احنا أحبكم الله الذي اكرمني لا احنا جايبين لكم الدكتور محمد قاعد معاك اهو اظن النهارده في اسرار لا انا خادم للكل وحاجات والله يمكن وحقيقه عمرنا يعني. ما كنا هنعرف نطلعها الا إيه باذن الله يعني ربنا لما بياذن له بيقول آه الغريب بقى آه يعني يطلع بقى السفهاء اص هو بيعرف الجن وبيعرف <تصفيق> مشاق السفهاء التفهين <تصفيق> الهيفين <تصفيق> آه. لا مواقص التفاهه لازم الواحد يصفعهم آه. يعني هذا علم غيب آمنا به في حضرتك آه قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرانا عجبا آه. يهدي الى الرشد أه. فآمنا به ولن نشرك بربنا احدا أه. فعايزني ما, ما ما امنش بهذا ولما ربنا يبعت لي هديه يقول لي شوف ما انزلته على حبيبي محمد صلى الله عليه واله وسلم هتشوفه على الطبيعه اه هتشوف ميدانيا فعلا حضرت حاجات والله على ما اقول شهيد في لواء النهارده وكيل الداخليه بدون اسم بدون اسم في الخدمه يعني وكيل اول وكيل مش عادي يعني كان حاضر حاجات ضاجه قال لي انت الثلاث شهور دول بيتيق لي فوق الف ليله وليله قلت له فعلا قلت له فعلا انا نفسي اكاد لا اصدق اللي انا شفته تلات شهور مع كنجور اه لولا ان ربنا سبحانه وتعالى اراد ان ارى هذا و... وبقى ايه اشوفه وامسكه اتذوقه و... ونعيش مواقف دراميه ومواقف كوميديه واستفدت منه يا دكتور دخلت في العالم بتاعه آه واستفاد منك طبعا طبعا من... ما انا مش حابب قال لك اعطيني مما اعطاك الله اه فانا قلت له برضو انا عايز اتعلم عن عوالمهم اه طبعاً. ايه بقى وصبح... عوالمهم عباره عن يعني ايه؟ لا ده, ده اشكال اصناف م. الوان آه قبائل اه وفيهم قال لي شوف كل ما في البشر من شهوات واخطاء وانحرافات موجود في الجن أوه. وكل ما في الصالحين من البشر أكمل. موجود في في الجن يعني اللي, إيه اللي مش عايز ي... اللي خايف مننا او مش عايز يشوفنا بيقول ويقول آه آه بسم, بسم الله الذي لا إله إلا هو ما. كان يقول أنتم البشر مش عارفين الكلام اللي بيقوله سيد ولدي آدم محمد صلى الله عليه علي وآله الأكار. علي الكلام ده بيعمل إيه. اسمعوا واستفيدوا. الكلام مش... ده يا بشر يا بني م. أدمين. الاستعاذات اعوذ بالله من الشيطان الرجيم دي بتقلق ابليس نفسه لو هو فين؟ صحيح لان أو. هو بيحاول استراق السامع. بيحاول ان هو يرسل جنوده المعوذات بيتكلم على المعوذات أو. حضرتك ايات ابطال السحر اللي في القران سر بسم الله الرحمن الرحيم م. وبها بتبطل اسحار الله يعني لا هو كان تذوقه حتى للقرآن العظيم بيقول مذهل بيقول القرآن أنا بتكلم كجن بيقول بيبهرني Mm. اقول سبحان الله العلي العظيم جن ومبهور oh. وبني ادمين يقعدوا يجادلوا ويعاندوا ويقول لك البقره حلوه <تصفيق> <لك البقرة> حلو <تصفيق> ومش عارف ايه <تصفيق> وما فيش اصرامه ما فيش مع الله ما تعوا يرجع من جبنه لا اصلا ما قلتش ايه السفالات دي mm. وهو جن اهو بيتكلم حضرتك فآمنت بالله يعني طبعا زاد ايماني بان في عوالم غايبه حوالينا كون الحواس ما بتلتقطهاش فهو منطقيا زي ما قال ألما هو المشاهد امامك بص على مروحه طياره الهليكوبتر، ما انت مش هتشوفها يعني ما تشوفهاش فيه طيب كلام. فلا أوه. هو لا شك معايا لك ما فيش جواز ما بين الجن والانس قال بتبقى العمليه يعني فيها نوع من الاكاذيب لان الشغل الابليسي بقى امم انه عايز يفتح باب بقى زي البت بتاعت الرماديين والفضائيين والاقذار اللي بيروجولها من تاني واخد mm -hmm. بالك وبعد كده يجي يقول لك واحده تحكي امريكيه ده انا جالي واحد فضائي والتانيه تقولك ده انا جات لي بت رماديه يعني mm -hmm. يبقى الزنا عادي والحمل عادي وتيجي تقول لك ايه فيها ايه ما انا كنت مع واحد رمادي ده غصب عن واحد فضائي ايه المهزله دي؟ رمادي ده بمعنى لون رمادي؟ لا ما رمادي تبقى الطرارة. شوف الترهات اللي عمالين آه. يعيدوها على ال... وعايزين ينشروها على الشعب المصري ما هو مم. لذلك وصلوا الجرايم وقله الادب والسفاله وتحت ساتر حب هو ما فيش حب هو اللي بيحب واحده بيتمنى لها الخير ايا كانت ب- خلاص هي مش نصيبي بتبقى مقام اختي بتمنى لها الخير فنفس كان روب بيتكلم على الانحرافات طقس سمعت الع... الموضوع البنت اللي اتقتلت عشان والله العظيم مجرم مجرم يعني ملعون حرام. في السماء وفي الارض يعني من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا اليما شفتوا يا جماعه صح. موضوع نيره اشرف اللي الناس كلها بتدافع عن القاتل ده بيقولك اه اه بيقولك ما مجاز البنت يشوف شيء لبسها شوف شكلها يعني الله يرحمها يعني يعني عفوا عفوا عفوا يعني رب العالمين لما انزل كتابه وصاياه ما كانش عارف ان هيحصل انحرافات من نساء تلبس ديه ولا تلبس آه. ملزق وشفاف وسيدنا النبي نفسه اتكلم عن ان في اصناف زي دي ودخله جهنم اذا ختم ليها بكده عفوا لما يقول كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم يعني ما هو عارف عشان كده طب ماشي واحدة ماشية عريانة مش هقول لابسة ما هي ماشية نيكد ومر اه ما تبصش أنت ما تبصش طب ما حضرتك ما احنا زرنا أوروبا وياما مرة في نيس حضرتك فبقى عندي شاطئ العراق قدام طب وأنت ما, ما تروح بقى تقعد معاهم يا إما أنت تغض بصرك أيوه صح يعني طيب معناها إن ربنا سبحانه وتعالى أعطى الإنسان المؤمن قدرة إن هو لا مش هبص. اختار. اختار. اه. وقدامي كاس خمرة وقدامي ااا اه مية، لا حشر ما حشر عصير قصب، حشر أي حاجة. النبي خير في الخمرة واللبن. واخد اه. بال سيادتك؟ فالحجة اللي هو يؤازر مجرم قاتل، اه. أول اه. حاجة حضرتك إن ده كذاب مش حبها، ده أحب نفسه. لأن الحب سيادتك عبارة عن أرق هو اجمل اجمل اجمل ما خلق الله سبحانه وتعالى من مشاعر كلها موده ورقه ارق من ورقه الورد اللي الله اللي الوصف يا سلام دي حقيقه <تصفيق> لما انا احب واحده وافتحها ان انا بحبها واتمنى ان هي تكون شريكه عمري إذا والله قالت لي لأ لا آه فيش نصيب أو يعني أنا بفكر في إنسان تأني أو حتى ما بفكرش أصلا في الأمر برمتي أبسط شيء القاعدة الإيمانية إنه أختك آه. وزي ما عندنا في الفن أو. داربي وضحيت هنا يا فده، آه يا سلام ما هو شوف سيادتك عشان اللي حاربوا الفن والموسيقى علشاني. والغناء الرقيق الجميل اللي ربى الرومانسيه. ما انتوا حاربتوا اغاني عبد الحليم واغاني ام كلثوم وعبد الوهاب وليلى مراد ومحمد فوز كل الكلمات الرقيقه فطلع لكم اللي بيقول اموتك لو ما اتجوزتكيش ما واعملك لو ما عملتكيش واعصرك لو ما لو ما بوستيش. و... اه. خلاص. ما انتوا ما انتوا بوظتوا الدنيا. قتلت الرومانسيه بفتاوى شيطانيه تلبس ثوب الدين والدين بريء منها. خبر سيادتك <تصفيق> طب يعني لما زهير بن كعب انشد سعاده سعاد فقلبي اليوم متبول ما ده تتغنى وقلنا انجشا انجشا انجشا لما غنى الابل تراقصت وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قعد يقول رفقا بالقوارير يا أنجاشا. اني قوارير؟ إن النساء على الهوادي آه. اذا كان الجمل تراقص على النغمه يطلع السفه لا اصل حداء يا سلام يا روح بابا وماما الحداء الانشاد كله هو غناء وطرب اه زي اللي لك لا بيغني على الدف ده حلال اه انما يغني مع أورج. قلت له ما كانش في أورج ايام الجاهليه يعني لو لو في <تصفيق> يعني مثلا لو طلع الأنصار بنات بني النجار يقول لك كانوا صغيرين ده كان معاهم واخد بالك حضرتك بيقول لك نساء بني النجار نساء طبعاً اه واخد بالك حضرتك وغنوا يغنوا طلع البدر علينا لو كان في أورج ساعتها ولا عمار الشريف كان في آيات كتير لا اسمع كان سيدنا النبي قال لهم لا مم. تعالوا كده يا أولاد اللي مش عارف ايه يا أخي جهل. جهل جهل صحيح وغباء مم. السفالة بقى إن يلبسوا الإسلام هذه الامور والاسلام مم. منها بقى. الاسلام الاسلام رقه اسلام بص حاجه عايز تتكلم عن الحب هو ده الاسلام والاسلام علمنا كيف نحب مم. علمنا كيف نحب يعني بر بريره اللي هي كان واحد اسمه مغيث زي الواد ال ال ال القميء القاتل المجرم ده أه. ده يعني الله اعلم قد ربنا يقبل توبته لكن دائما الدماء توبتو شوف توبتو. حديث سيدنا النبي صلى الله بس عليه وسلم يقول قد أه لكن الامر عسير ده يتطلب ان هو لازم يقهر نفسه ويصل الى مرتبه صدقيه في قهر النفس حضرتك في واحد قلده في نفس اليوم في الاردن وقتل اسمه أه مين. سمعت كده اه زي ما المصري عمل يعني ما, ما ما يا فندم يا فان فان على طول يا فندم دول زي ابليس اه دول بالزبط. النسخه البشريه الابليسيه مم. منين هو ابليس قال انا خير منه مم. انت ازاي تقولي لي لا؟ ما ينفع ليه بقى؟ مم. هو عابد نفسه وهو بيحب نفسه الى درجه الجنون في الاستاذه الاعلاميه الاستاذه منى ابو شنب سمعتها يعني برغم ضيق وقتي لكن بسمع لها بعض التعليقات الاجتماعيه بتعجبني جدا ست مصريه جميله بتقدم للناس النصائح للبنات للنساء وعماله كانما واقفه حائط صد ان هم يروحوا برجليهم لجهنم، يعني عاملين زي الفراش اللي بيجي على النار وهي عماله بتصد بتصد احيانا تكون حاده والتمس لها العذر في حدتها ده بالعكس دي خايفه عليكي <تصفيق> هي شايفاكي رايحه جهنم وهي صادقه في مشاعرها في هذا الدفاع. فسيادتك جنون العظمه هو اللي بيسول الانسان اذا واحده قالت له لا لا, لأ يقتلها. <أه> طب ما هو ده النظام الابليسي دي نرجسية هو ده النظام اللي حدث بين الاخوين اللي يعني الواحد يقول حسبي الله ونعم الوكيل في ان قابيل وهابيل اه أو يعني يعني انا يعني يعني لما بفتكر المشهد برضه بتحسر يعني ايه ده يعني؟ يعني يعني ليه ليه ليه المستوى ده؟ فهي نفس القصه بتتكرر اللي هو جنون العظمه حب الذات الى درجه العباده بيعبد نفسه <م failures> في حضرتك فحرمها من الحياه اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني ده الحديث الـ الـ ال الـ الـ الـ الـ الادمي وبنيان الرب ملعون من هدمه فهو حلت عليه اللعنه القرانيه واللعنه النبويه المحمديه ما نقدرش ممكن يكون ملبوس بالجوع لا بص بص بص طب ليه سيد ده ما راحش قتل يعني؟ ما كان ملبوس ما كان معاه محظوظ بقى أي يعني ماشي ما كان, كان, م... لا مو مو مو كان هو معاه لا ما هو كان معاه قبل كنجور شي... شياطين أو. ليه ما راحش قتل؟ شوف سيادتك لا يقتل حتى لو كان في وسواس او لبس الا اذا كان الشيطان يرى في هذا الانسان هذا المزاج أو. يعني حتى ابليس قالها ده ده قانون صحيح أو. يوم الدين لما يقول ما كان لي عليكم من سلطان ، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. هو ، ولقد صدق عليهم إبليس وظنه ، هو بيقرأ آه نفسه عايزة إيه ، فإذا كانت نفسه تشتهي أن الشيء ده حب الامتلاك وإذا لم أمتلك هذا الشيء فجنون العظمة لا أنا أنسف هذا الشيء وضمره بيجيله أوه. من جنس ده له سواء بقى ممسوس مصحور ، معمول دي مش حجة أوه. مش حجة م. صدقني وإلا كان واحد زي كانجور ده قبل كانجور الشياطين الدنيا. كان سيد ده سيد ده ده طبعا. آه. طبعا. آه. طبعا. م. طبعا. على فكرة والله انا ما أقصد قطع الدكتور ولكن انتم شايفين ده نهر عطاء. وإحنا لا العفو لو الأمر, يعني الامر خطير. جدا. مش عارفين نمسك الموضوع نفسه. يعني كل حاجة شوفوا يا امة كتير. الاسلام غنوا الاغاني الرقيقة الجميلة اللي تعيد زمن الرومانسية ودعوكم من شوية الاحجار العفنة في هي بشريه اللي بتمنعكم واحده زي ما كلثوم لما كلام رقيق تقول لحضرتك ايه آه اللي هي الكوبليه اللي بتقول فيه والله برغم ان انا يعني بقالي سنين بسمع بالمصادفه. بتحب محمد فوزي أنا جدا جدا عبقري عبقري عبقري شوف حتى وضع قاعده اللي نسيك انساه. وخبر حضرتك أوه. يعني اسمح لي قالت لك لا خلاص مع السلامه أوه. يعني انت مش قادر حتى تدعو لها بالغيب ربنا يوفقك مع غيري خلاص أوه. انساه. يعني وض... وشوف حط لك قانون بسيط. اه. خلاص شوف اللي حالك اللي ينساك ينساه آه واللي يهواك هواه خلاص خلصت القصه صحيح. كلام جميل وسلوكي يعني ما بيع. يطلعش حد يا دكتور دلوقتي يقول لنا انتوا قلبتوا الموضوع ودخلتوا في الغنى والكلام. الغناء و... من الدين وليس أوه. ضد الدين م. ليه من الدين؟ ديننا كلام م. كلام ومولانا الشيخ محمد الغزالي لما سألته نشرت هذا في الأخبار اللي يرجع الأرشيف بتاع الأخبار سنة واحد وثمانين، ثمانين مم. واحد وثمانين. شوف أنا فاكر. والشيخ عطي صاقر. والساد يا ولدي يا محمد. الغناء كلام. كأي كلام. حسنه حسن. حسن وقبيحه قبيح. القصه <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> أيها الشباب أنكم تبعتم. أناساً يتاجرون بالكلمات، وأنا لا أريد من المشتغلين بالإسلام هذا اللون من العبث، إن أمتنا تحتاج إلى غناء، أي غناء؟ غناء يحدوها إلى أمجادها، غناء يحدوها إلى أن تستعيد سيرتها الأولى، غناء يجعلها تعيد معارك الفتوة والقوة التي كانت في تاريخها السابق كان الغناء قديما هكذا لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عيد ووجد غناء في بيته وغضب أبي بكر في بيت عائشة أم إزمارة الشيطان في بيت رسول الله قال دعه يغنون كانت البنت التي تغني تغني بغناء بعاث شعر قيل في معركه بعاث الغناء لم يكن كلاما منتنا كالكلام الذي يقال الان في مناشده الحبيب والغزل السخيف حتى الغزل لا نحسن انتقاء كلماته غناء كان بألفاظ محترمه ف مضت البنت في غنائها لكن أعجبها أن النبي عليه الصلاة والسلام تركها تغني فقالت تركت القصيدة التي تغني بها وقالت كلام جديد فيه وفينا نبي يعلم ما في غد قال لها رسول الله دعي هذا الكلام وخذي بما كنت فيه أولا الرسول يعلم ما في غد الرسول لا يعلم ما في غد خليك في غنائك الأول. هكذا كان ديننا، كان دين الفطرة سمع النبي عليه الصلاة والسلام أبا موسى الأشعري يقرأ القرآن وكان صوت أبي موسى جميلا وكان يتغنى بكتاب الله فأخذ النبي يستمع إليه فلما التفت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجده يستمع رسول قال له لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود المزمار معروف أنه من آلات الموسيقى لو أن هذا المزمار نجس أو حرام أو يجب كسره كان الرسول يشتم صاحبه لما يقول له مزمارا من مزامير آل داود كان داود يغني وكان جمال صوته يجعل أسراب الطير في الفضاء تكتقف لأنه بما يغني يحمد الله ويسبح الله ويمجد الله ويكبر الله نحن نريد غناء ونريد بكاء ونريد عواطف لكن هناك فارق بين العواطف الجياشة القوية والمشاعر الغنية العظيمة وبين قله الأدب التي يتغنى بها بعض الناس عندما يقول لأ لنا خمر وأنهار وَتِيَارٌ تغني حولنا خمر إيه؟ ده, ده السكران يجب أن يصحو مع آلام الأمة الإسلامية التي تترنح تحت ضرباتها وتحت أوجاعها أي خمر أيها الغبي إن أمتنا بحاجة إلى أن تصحو نحن نريد غناء يكون فيه ما يغذي الفكرة والعاطفة هذا ما أحببت أن أفتي به هؤلاء الطلاب رقيقه يعلم الرومانسيه واللطافه والبشاشه والموده وعنيفه يعلم العنف طبعا وهو ده اللي حاصل لحضرتك اه كلثوم لما بتقول كل الناس حلوين في عيني حلو حلو أو, او انت ايه آه. انت خلتني انت خلتني اعيش اعيش الحب, الحب وياك الف حب الف حب اه خبر كل, كل نظره اليك بقول لك بحبك بقول لك بحبك من جديد وافضل احبك من جديد قبل. لا شوف الك... اه يستحق اجيب العود بقى ونوع والله لأ... كان بيجي لي الشيخ سيد الهلاوي احيان أوه. مع صلوات الخميس هو مداح لسيدنا النهار. الهلاوي. الهلاوي ولا الهلاوي الهلاوي شرقيه اه ولو راجل جميل راجل جميل أوه. كانت البلكونات تطلع تطل رغم الساعه كانت 12 بالليل و... و... ويمدح وبعدين احيان يروح قلب على حاجه بتاعت ام كلثوم اه ف بنتسامع بالكلام الجميل ده. رح لا وبعدين تشوف شوف الرقة والإبداع في الكلام. كل الناس حلوين. في عيني حلوين. حتى عوازلي أو حسادي. شوف الكلام أيوه. طول معنى شايف الدنيا وانت قصاد. يا عم كنت بص من بعيد بس نظره <حيح> الغض البضل. ربنا يوفقك يا نيره الهي ربنا يرزقك زوج اصلح منك يا رب يا وبعدين يا اخي لو يعرف في القران العظيم وعسى ان تحب شيئا وهو شر لكم مش مش هنا مش هو شر لكم شوف شيء مش ذاتيه البنت، ممكن البنت تبقى ملاك، لكن, لكن انت ما تعرفش معها معاها، وممكن تكرهها بعد كده، وتقول لي كان يوم يا ريته ما جاء في حياتي، م. ايه اللي عرفك الغيوب؟ هو كل الحاجات اللي ممكن تقيس ليه, ما ليه ما طبعا، ما صليتش صلاه استخاره ليه؟ م. لو صليت صلاه استخاره لو ركعت لله، وانا متاكد أنه ما بيركعهاش طبعا، واللي ما كانش عمل ده، ربنا سبحانه وتعالى مش هيسيبك، هيوجهك Mm. ان دي مش نصيبك او مش قدرك mm. انت احيانا ويدعو الانسان بالشر دعاء وصي طبعا تحن تطلب شيء و... وممكن تبقى هي ممتازه بس انت ما تتوافقش وتيجي تكتشف انت مش عارف تسعدها ولا هي قادره تسعدك اه فالانسان دايما يلجا لله سبحانه وتعالى يقوم ربنا بيضعه على الصراط المستقيم لا يمكن تقول يا رب ويخيبك ده اللي عندنا الحديث من قال يا رب يا رب يا رب ثلاثه قال الله جل جلاله شو والله قال جل جلاله لبيك يا عبدي لبيك ده اللي بيقولها؟ سبحانه وتعالى. طيب فين الشباب من هذا؟ والحك. ايضا عندنا شيء كان اساتذتنا كان استاذنا أستاذ, أستاذ ابو المجد واحنا في اعداديه ده شعره كله ابيض ونجري عليه بتاع حاجه وثمانين سنه لكن شوف العلم والفكر لا يدع ان انسان كبر ده بالعكس ده الخبره دي لازم تكون موجوده كنا نشوفه عباب المدرسه كان المدرسه اتقلبت عليه ليه بينزل لنا ويدعبنا يا واد ما تقعدش البت تفضل في دماغك تلهيك عن المذاكره يا, يا عبيط انت مش فاهم حاجه وبعدين هي هتذاكر وتطلع الاولى <تصفيق> لحضرتك وبعتين اللي يحب واحده يحبها كانها اختك لو لك نصيب فيها خلاص مالكش خلاص ربنا يوفق مم. فكانوا بيعلمونا صح اه لحضرتك فانا ان يعني نعيد النظر في اعلامنا في مدارسنا في المناهج اللي بتدرس اقصاء بقى الزبالات اللي هي السلفيه والوهابيه والقمامات اللي هي دخلت على الاسلام فافسدت كل شيء ودمرت كل شيء وقدمت جلاميد صخر وتقول لك هو ده الدين حاشا لله فربنا سبحانه وتعالى يا رب يا رب يا رب لبيك يا عبدي ده احنا ده احنا اللي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك, لك والملك, والملك لا, لا شريك, لك, شريك لك, لك تخيل هو نفسه بيقول لك لبيك يا عبدي الله يعني إيه هو في اجمل من هذا الدين فنسال الله سبحانه وتعالى ان يعيد مجتمعاتنا الى ديننا والى وقار ديننا وإلى الحفاظ على بعض والحفاظ على الدماء بالذات لأن لا يزال المرء في فسحة من دينه مهما يغلط مهما يغلط قد يغفر الله لكن حتى يصيب دماً حراماً. هنا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفح> <تصفيق> أقرب ما يكون إلى الخواتيم السوداء وجهنم. يعني. حضرتك عايز تكلمنا في حاجة تاني عن مصطفى كنجور. والله هو الكلام عنه لطيف بس ان شاء الله نبقى نتكلم عن السر اللي هو جه في للاخ سيد أوه. لما ان شاء الله يصدر الكتاب, الكتاب لان انا افصحت طب يعني للناس عشان اللي مش بس نثبت حقوقنا في الملكيه الفكريه بعد حركه مولانا والسرقه دي يعني بصراحه الضمير العرب يعني إلا من رحم الله مم. في أسفل سافلين يعني. مم. طيب إحنا بالنسبة للناس اللي مش لقين الكتاب. حيصدر إن حيصدر شاء الله. حيصدر إن شاء الله فيه. وكمان في هدئة الحقيقة. السبب هو كذا وحيكون. مفاجأة درس ومفاجأة ودرس عقائدي <coughs> وإيماني لا يتصور عقل وده اللي أذهل الأستاذ محمد راضي لأن ده الواقع القصة واقعية وبعدين هنا أنا مش بسمعها من كانجور بقى على لسان لا سمعتها من سيد نفسه بعد ما سابه كانجور اه oh. اللي فعلا ربنا كان لازم ينتقم منه آه. بيعترف له بكده. اقول له ينتقم قال لي اه ما اتحرقش السر بقى عشان لا, لا لا لا آه. ما, آه. <تصفيق> ما انا مش هقدر ما انا مش هقدر احنا حاضر. وصلنا احنا وصلنا آه. لغايه ان سيد شرب من ماء زمزم وربنا شفاوه وتعالج من الـ الـ آه. الفجوات والقروحات اللي في, في بطنه اه احنا على فكره اللي قالها وعلى فكره سلمنا كلنا على قنذور قبلها وبلاغ اه والله. وفي يعني ناس مش. باكت مشي اه في ناس باكت يعني مم. في ناس بكت. سبحان الله أك... اه لان آه... بس كنت ما شفتهوش طبعا انتوا سمعتوا على صوت لا لا لا انا انا شوف حضرتك هقول يا حاجه في شيء آه الحمد لله من الله سبحانه وتعالى يعني آه ممكن واحد يكلمني بالتليفون انا ما اعرفوش عمري ما شفته مم. ويقول قصيده شعر يعني في مم. مدح العبد الله. وشيء داخلي كانما اراه قعده سبحان وبيكون الله وبيكون عدو سبحان الله وبيكون عدو لحضرتك فكانما رايته يعني كانما رايته ده بالنسبه لكنجور اه, آه. كانما رايته يعني ملامحه متحدده يعني قدامكم اه يعني م. يعني كا وخلاص كا انت على كده قال لكم ان انا ماشي بقى م. يعني م. مش آه موجود آه آه في العالم اه لا خلاص قال قال انا هروح بالظبط كده قال انا هحاول اجاهد في فلسطين تخيلت شكله ايه؟ اه طبعا امم آه. شكله قريب مننا يعني في اه هو قصير القامه يعني أوه. وهو اغلبهم على فكره زي يعني. واحد يقال اسمه ابو يوسف يقال ان هو برضه قصير القامه ما هو بس ال... طويله قوي وواصله للارض لا ده تمثيل دا. لا لا لا ده كان بيجي للناس يقول لهم أوه. خد الفلوس دي وديها واحدة أيوة متربي في البيت وقتها وبيته متحرق ماشي, ماشي. فالشخص يسافر ده حصل قدامنا اه هو هو كان جور قدامنا انا بقول له فك سحر على الناس يعني أوه. يعني حقيقي يعني وحضرتك كاتب في في الكتاب ان هم بيسال عن المارد او انت بتسالوا المارد ده ايه علي حاجه علي لا لا لا قال معلومات طلب آه. البني ادمين بيالفوا حاجات بالظبط ما انزل الله بها آه. من سلطان يعني هل ما. هل فعلا ودانه طويله وعينيه بالطول هو طبعا اعترض آه على الكلام ده آه قال لا لا مش بيقلب. مش مش مش احنا اجمل منكم آه والبنات عندنا آه شعرهم آه مدلدل آه في الارض اللي عنده الكتاب يا جماعه يقرا ويتابع يا جماعه اغلب العيون طوليه دي هيئه خدوها دايما في تحول الطاقه بيبقى اغلبهم شياطين يعني الناس اللي كانت الجنم. الناس اللي كانت بتقول ده الكتاب ده مكتوب بس عشان يبيع وعشان مش عارف ايه طب ما إيه عشان يبيع يعني اسمح لي ما انا ما, ما بكسبش من زمان معروف يعني مثلاً. كل كتب حضرتك من قبل كان اه بتزور على المستوى العالمي انا بقول لسيادتك عامر العقاد كان يقول لك حتى في باريس أوه. في اوروبا والله حتى في سويسرا حضرتك. سنة. ولا سنة. حتى اللي بيترجم. يا فندم ماليزيا مترجمة ولا اعرف مين اللي ترجم. انا بقول للناس اللي كانت بتدعي الكلام ده. الكلام ده دلوقتي من بق صاحب الكتاب اللي كتب. وقلف حوار صحفي مع جني مسلم. الدكتور محمد عيسى داود. وبيقول لك ازاي ده حصل. وكان حاضر الموضوع لحظة بلحظة. وحيقول لك بعد كده في الكتاب الجاي. ايه السر. آه. سمعوني انا مش مزيع يعني. آه. آه زي آه. لبق زي مصطفى محمود او زي غيره. ويمكن الدكتور محمد حاسس بالكلام ده. لا انا مش موزيع متكلام سا... بتلقائيه. بالعكس ما شاء الله ما شاء <تصفيق> الله. الله, الله. وبعدين بص حضرتك يعني. الحروب اللي كانت متشن على واحد من زمان. م. كنت دايما اقول يعني. اي لقاء تلفزيوني من اول حتى استاذ جمال الشعر من تثانيات. كنت اقول اعدائي معروفين. المساد الإسرائيلي بحضرتك الصهيونيه العالميه الماسونيه العالميه يليهم السلفيه والوهبية الحقد فيهم والحسده وطبعا ده ظاهرين للناس كلها يعني ولا يعادين الا عملاء ماجورين او حقد وحسده دي الحقيقه يعني <تصفيق> طبعا انا مش عارف اختم الحلقه والموضوع ما خلصش الكلام زي ما انتم شايفين ما زال مع الدكتور محمد عيسى داوود يعني انا بالنسبه لي ده عالم عالم كبير والله عايزك انا طالب علم والله طالب علم والله والله المجلس كبير الله, الله يخليك يعني. يا دكتور ده طه بس بقى يعني. مفاجاه اه احنا عايزين المفاجاه دي يعني دي. آه باذن الله لما ينزل عن ان قريب ان شاء الله فعلا هيبقى درس وطبعا هحاجج كل من تسافل علينا يوم الدين دي انا واثق يعني الحمد لله الحمد لله يعني كثيرون مورطون يعني اه كثيرة لو هم يعرفوا الله أصلاً آه لكن فعلاً هتبقى مفاجأة تؤدب الأمة جمعاء وتعرف احنا في كل إنسان حجمه وقدره إيه إحنا في انتظار المفاجأة بإذن الله آه آه أصدقائي مشاهدي ومتابعي قناة حكايات ومعلومات أولاً سامحوني على المقاطعة أنا ما يعني ما أعرفش أقدم أنا تلقائي وما بقاطعش الدكتور محمد ولكن بحاول يعني البي اسئلتكم يبقى اتوقع الاسئله اللي إنتوا هتسالوها ومع ذلك برضو ما حدش هيسال الا اللي قرا الكتاب يعني ما حدش هيعرف يسال الا اللي قرى الكتاب ولكن على وعد من الدكتور محمد بالمفاجاه اللي جايه في سر نعم نعم صحيح حوار صحفي مع جن مسلم وبلقاء اخر في حاجات كتير هنبتدي نتكلم فيها هنسيبها لكم مفاجاه دي مفاجاتنا احنا كقناه ولكن مفاجاه الدكتور محمد الكتاب وسر مصطفى كانجور لكم تحياتي وتحيات مصطفى محمود ويوسف الجميل واحمد بكري وبنشكر الدكتور محمد عيسى داود بنشكرك شكر جزيل على استضافتك سائل. لينا وعلى نهلنا من بحر معلوماتك حضراتكم والحمد لله كل جمهوري وقيادات مصر وخارج مصر عارفين اصلا كاتب سياسي وديني واجتماعي ولكن هذا الجانب يعني انا ماليش غير في كتاب واحد ثم كتاب سميته اشباح لا ارواح كنت برد على انيس منصور في كذوبة اشباح وارواح والخلط اللي حصل بصلح عقيدتنا وحضرتك ف وكتب لله الحمد يعني فتحت بيوت ناس كتير. انا ما اعرفهمش وحتى الفكر السياسي بتاعي الحمد لله منفرد عالميا بدليل بيدرس في جامعات في اوروبا وفي جامعات القاهره والمانيا واسيوط والمنصوره و... لله الحمد ف عندي في ابداعات حتى منها كثير لم اقدمه بعد yeah. بل منها جزء خفي يتعلق بالامن القومي المصري آه بانتقي الاوقات المناسبه لي فمش مستني كتاب عشان اربح ولا لا ولا مش اعمل مش يعني طبعا إحنا دي, دي احنا اللي بنربح يا دكتور يعني قله ادب منهم وهي بنربح وبننهل من معلومات حضرتك ماجورون والموتورن كسر يعني بالمناسبه يا دكتور في ناس كانت بتسال احنا مش قلت لكم مش هنعرف نختم الحلقه الموضوع كنز يا, يا جماعة. عارفين اللي بيدخل أحنا. يلاقي كنز مجوهرات. الطامع بقى ما نعرفش نعمد طالب علم والله. <تصفيق> بس <تصفيق> أفنيت حياتي في العمر وتحت <تصفيق> أقدام العلماء وكل علماء وشيوك <تصفيق> <تصفيق> على فكرة. <تصفيق> كنت بقبل أقبل يعني <تصفيق> لانهم هم أصحاب الفضل في صياغة شخصية الواحد و واتجاهي الفكر من الصغر الكتاب ومش الكتاب ان انا بقرا وخلاص ان في ناس تطلع تقول لك انا بقرا واقول بضحك عليهم أوه. طبعا لا طبعا القدره على التحليل وتمييز الغث من السمين أوه. وعرض الفكره على القران العظيم لان القران شوف هو النور العظيم المعظم اللي هو ياخذك الى الصراط المستقيم وينحيك عن اي سبل شيطانيه وانت في امن وامان كان في يا دكتور اسئله بتجيلنا ناس بتسال طبعا مش احنا مش طالبين أحنا الاجابه دلوقتي, أحنا دلوقتي أحنا. ولكن ده كل حاجه موضوع في ناس بتسال على عالم البرزخ اه في ناس بتسال على الروح والنفس والجسد مين بيموت ومين بيتحاسب بيتعذب ومين بيحس بايه في القبر ومين بيعمل ايه الكلام محاضر. انا عايز انا عايز مصطفى بقى يعني ايه مصطفى محمود يبقى يتكلم مع حضرتك في الكلام ده حاضر لان ايه انتوا بتتكلموا مع بعض باللغه العربيه الفصحى لا هو و... مصطفى بيه <تصفيق> حقيقه ل... يعني اقول لسيادتك حاجه انا كان مساله اعراض الدوله عن مصيره اه انا بعتبرها جرح عظيم في حق لا, لا بد ممكن ان, ان, ان لا بد ان, ان, ان يعني تتوقف المهازل اللي حاصله اه. ولا يسمح لاي يد اه تقترب من هذا المبنى ولابد ان يعود له هيبته واجلاله اه ايضا توسّد اموره الى اعلاميين كبار من ذوي الثقة الكبير ما فيش حاجه اسمها ده يطلع معاش على 65 ولا 60 عندنا اعلاميين واعلاميات مدارس فكريه لازم نستفيد من طبع. الناس دي وتكون طبع. موجوده وتدير لانه بصراحه من ساعه يعني الاعراض عن مسبيرو أنا شايف المهازل الاخلاقيه والسلوكية والاعلاميه والصحفيه كمان آه يعني وكل حاجة فان كان سياده الرئيس يبغي الاصلاح حقا فبنصح ان لابد ان احنا ننظر الى مسبيرو ك مناره عظمه طبعًا. للامه العربيه والاسلاميه ويعود لها الهيبه ان شاء الله إن شاء واتمنى الله. هذا ان و... شاء الله والله على كل شيء قدير الاسئله اللي كان الناس بيسالوها وهنتكلم فيها فيما بعد آه زي ما قلت لحضرتك آه الناس بيتكلموا عن ملك الموت مين هيقبض روحه حاجات طبعا احنا ملناش في لا في روايات مش هنقدر نقول لي انت بتفكر ازاي او ده هو بيعري سؤال لو ماله بالعكس حد بيتكلم سيارة. على عذاب القبر اللي بيموت الروح ولا النفس وطب والجسد طب مين في عذاب ما هو ما هو لازم إيه يعني البلزة. الموت يعني أو يعني, أو يعني أو. ناس تعرف آلية الموت الميكانيزم بتاعه تقتم تجد الإجابة سهلة وبسيطة يعني. وهل الإنسان لما يموت قارينه بيموت معاه ولا بيفضل بقى بيسعى؟ لا بيفضل شوية يعني بي بي بي بي بيلعب باللعب اللي هو زي ال بكل أسف تزييف الوعي اللي حصل زمان لما قال لك آه على القراءن أرواح الموتى طبعاً كذبة كبيرة وتخالف القرآن العظيم ودي اللي, اللي أنا رديت بيها. أه ما هو أنيس فندى ضمن الفكر الغرب اللي كان بيقدمه كله زيف من الاشياء يعني السطحيه والسذجه والبعيده عن القران العظيم والسنه المطهره لما كتب اشباح وارواح آه خلط بين القرين وبين الروح. لا oh. ما فيش حاجه اسمها الروح ترجع مين ده اللي اتكلم على الروح mm -hmm. يعني ويسالونك عن الروح كل الروح من امر oh, ربي. ربي ولو ان كمان الايه دي فيها هنا ظاهر وباطن، ظاهر الامر تظن انهم يسالون عن الروح العاديه mm -hmm. انما لا هم كانوا بيسالوا عن الروح اللي ورد في القران عندك يا محمد زي ما ورد عندنا في التوراه مم. لانه بصراحه اذانا فما كانوا بيكرهوا سيدنا جبريل عليه السلام انا سمعت حضرتك بتقول في فرق بين الروح والروح اه طبعا الروح آه. آه. آه. فروح آه. وريحان اه ما هو الروح شوف الريحان شوف الماده آه. المشتركه نوع من <تصفيق> الانس والطمانينه والفرحه والبهجه هي فروح اه هي إن إن انما انما غير الروح غير الروح <تصفيق> اه, آه. انما داري. القرين يا دكتور لما ال ال ال الشخص بيموت هو كده طلع معاش لا بقى ولا ممكن يروح يحياتهم. يجي يروح, تا... يروح لما تاني يروح لا ما بيروحش لحد تاني انما هو قاعد اه بيعيش مع عالم الكرم بس لهم لهم حاكم عليهم يعني اه يعني اكيد في نظام تاني بيعملوه في اللي تاني. هو اسمه ابو ديباج ده اللي هو يعني سيد القرائن يعني ده الامير عندهم. اه ده ده ده مسلم ابو ديباج اه ده مسلم, وب... مسلم يعني اللي هو الحاكم بتاع مملكه القرائن يعني. موال كبير سبحانه صاحب المملكه سبحان العظمه العظم يعني. سبحان الله, الله. آه دكتور انا ارهقتك كتير لا لا لا اتكلمنا كتير والموضوع كتير شادم ليك من الامه الحمديه وهنسيب بقيه الاسئله والحاجات دي بقى لمصطفى محمود يبقى يكملها مع حضرتك ان شاء الله تعالى وارجو ان انا ما اكونش كتير على حضرتك والله انا بحبكم في الله, الله جدا وباتانس بيكم وبان انتم علماء وما شاء الله يعني مش علماء يعني احنا جنب حضرتك علماء لا لا مش علماء, علماء, علماء ومفكرين <تصفيق> واساتذه كبار ولكم بصمه و... وبعدين برضه يعني حضرتك بسم الله ما شاء الله يعني حاجه جداً. ربنا يخليك يا دكتور وربنا ينفع أخليك. بيك الامه دايما بالحس الموسيقي والابداع الجميل والاخراج الاكثر جمالا ايضا وان كان ايهما انت مبدع فيك الايهما كذلك مصطفى بيه ابن مسبير ويعني كفايه انه ابن مسبير وانا يعني ابن انا عارف انا عارف ما هو يعني آه سيادتك فحل حاجه كبيره ومصطفى بيه واعد أه يعني أنا بشبهه برضه بالنخلة الجميلة بس البلح بتاعها بيسموه الرطب الجميل. اه. وحضرتك بقى يعني إيه شجرة بنسميها الشجرة اللي متباينة الثمار مع إنها شجرة واحدة بس ما شاء الله يا صمام يعني كتير يعني. <تصفيق> يعني, يعني <تصفيق> ربنا يا دكتور. ربنا يعزك أصدقائنا أه. الأعزاء وبنختم لثاني مرة أو لثالث مرة بس المرة دي بجد وهقول لكم كده السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته